Soc la Mireia Aldebert, tinc 49 anys, em fa 19 que treballo a la Fundació Esclerosi Múltiple i formo part de l'equip que treballem al Centre Neurorehabilitador Miquel Martí Pol que té la Fundació Esclerosi Múltiple a Lleida. Bé, les famílies quan s'atancen a nosaltres eh, venen buscant informació, suport, assessorament, tractament, informació de eh, tota una sèrie de temes que eh, sorgeixen a partir d'un diagnòstic d'esclerosi múltiple o al llarg de l'evolució de la malaltia. Hi ha una incertesa quan hi ha una diagnosi d'esclerosi múltiple és s'obre tot un món no?, d'incògnites i tot un món d'incertesa com diuen, no? és la malaltia de les mil cares, llavors no està molt clar quin serà la teva progressió, si és que hi ha d'haver progressió, eh, Lo ràpid que serà, quins són els símptomes o eh, les possibles afectacions que tindràs i, per tant, si sí, hi ha molta incertesa i por. No? I llavors, un dels tractaments que s'ofereix des del centre, des de l'aspecte més psicològic, des de la vessant més psicològica, és com fer front a tota aquesta incertesa i tota aquesta por. Bàsicament, són tres. Entenem que des de l'àmbit logopèdic intentem prevenir, evaluar, diagnosticar i tractar les dificultats que se deriven de l'esclerosi múltiple, que són a nivell de parla, la disàrtria, a nivell de cognitiu-comunicatiu, que seria l'aspecte més del llenguatge i les dificultats que se'n deriven a la vida al dia a dia, i després l'aspecte de devolució. Dintre d'aquests camps, doncs, quan definim parla, quan veiem els problemes que, que, que s'hi troben, doncs, els més habituals són les dificultats d'articulació, ah, hi ha una articulació precisa, ah, ells moltes vegades ho ho refereixen com dir és uh, es que la gent uh, es pensa que vaig beguda quan parlo és es que la llengua no m'ho és es que vull córrer i mantrabanco. aquestes són les, les frases que sovint ens trobem quan tenim la persona al davant que descriuen una mica què és el que els passa També el, que, el, el problema de parla habitual és la falta de, de melodia Després, l'àmbit aquest que, com que deiem comunicatiu, cognitiu, comunicatiu, que fa més referència al llenguatge, els problemes en els que eh, s'hi poden trobar són els problemes d'accés al lèxic, el buscar la paraula, el trobar la paraula exacta, després els petits errors sintàctics a l'hora de fer la frase, el organitzar el discurs, problemes una mica de comprensió, mai són greus, però Sí que són sutils a vegades i a vegades una mica més moderats que fan que bueno, tot, tot, tot plegat hi, hagi, hi pugui haver una mica de problemes de comprensió. I després l'últim aspecte en el qual intervenim, que és el que dèiem, és la deglució. A vegades pot passar que hi hagi dificultat per empassar les diferents viscositats, els diferents aliments amb viscositats diferents o la pròpia saliva. L'objectiu de la rehabilitació seria que aquesta generi uns resultats, que els resultats generin un impacte positiu en la qualitat de vida de la persona afectada d'esclerosi múltiple i la seva família o l'entorn més proper. Passaríem per tres etapes. La primera seria la conscienciació, en la qual eh, cal saber què ens passa, per què passa, com passa, per poder-ho solucionar. La segona etapa seria la Restitució, en la que treballem per mantenir o millorar les funcions alterades i intentar retrasar la progressió de la malaltia. I l última etapa seria la compensació, en la que les funcions que estan alterades busquem un sistema, un mecanisme alternatiu eh, per intentar arribar a aquella funció d'una altra manera. El més aviat possible està bé passar per la consulta del logòpeda el més aviat possible, perquè d'aquesta manera eh es comencen a donar algunes pautes, es comencen a donar informació i d'aquesta manera el, el, el, el malalt d'esclerosi múltiple, la persona amb esclerosi múltiple ja tindrà unes eines importants per començar a treballar i a identificar petites coses que a la llarga poden anar sorgint. Evidentment, eh, pot, pot passar i ens poden passar moltes coses, per tant, eh, la, intervenció s'haurà d'anar adaptant a les necessitats de la persona en funció del que, dels símptomes o dels problemes que vagin sorgint. El que, el que intentem és acompanyar al malalt fins des del primer moment, fins que, doncs, malauradament, potser ja no pot vindre al nostre centre perquè està molt lluny de casa seva o perquè posem en una balança el benefici del tractament i el fet de desplaçar-nos fins aquí físicament s'acaba doncs, valorant que no, no reporta un benefici el fet de, de vindre a rebre el tractament. Llavors, nosaltres li oferim també la possibilitat d'anar al seu domicili i fer atenció a domicili tant jo com la resta de l'equip, ens desplacem i intentem atendre les necessitats que, que tingui. Sí, és molt important la coordinació de tot l'equip i el treball interdisciplinar. El que és important de fer és treballar la dificultat d'aquella persona al dèficit, però el que anem a buscar realment és és que la seva vida, no? el seu dia a dia ell estigui bé, estigui a gust i pugui fer les activitats que a li agrada. Si, per exemple, aquest senyor, el seu gran il·lusió és anar a fer la partida amb els companys, al el domino o el casal, doncs el que hem de fer és que ho pugui continuar fent. Per fer-ho necessitem la col·laboració de tot l'equip, necessitem doncs, que aquest senyor se'l pugui sentir. No? Doncs la logopeda s'ha d'encarregar de veure, per exemple, com amplificar la veu d'aquest senyor. La terapeuta, doncs, com col·locar l'amplificador acoblat també a la cadira perquè no li generi un estor. La psicòloga treballarà doncs, com acceptar aquesta ajuda no, perquè igual al senyor no li agrada que el veguin amb l'amplificador. La fisioterapeu, els fisioterapeutes treballaran com fer que aquest senyor a la tarda no estigui fatigat i pugui anar a fer la partida. La neuropsicòloga com fer que aquest senyor estigui atent a la partida i no faci trampes sense voler. En fi, la treballadora social com pagar aquest amplificador i la infermera doncs, com fer que l'anafret que té una miqueteta per qüestió de la cadira doncs no li generi mal i puguin a fer la partida per la tarda. En fi, si no ens fiquem tots a una, si no ens coordinem i fem una rehabilitació integral, el dia a dia de la persona no millora i no tindrà qualitat de vida. Treballar amb persones amb esclerosi múltiple et fa pensar que la teva boleta, sempre dic, està dins del mateix bombo que la de tothom. Tots estem a dins del bombo i en un moment determinat pot sortir la teva. Van sortint boles i de moment no és la teva, però en qualsevol moment pot sortir la del teu marit, la de la teva mare, la teva germana, la de la teva amiga o la teva. Llavors, bé, quan hem d'estar preparats i hem de pensar en qualsevol moment podem ser nosaltres, els que estem a l'altre cantó de la taula, parlant amb un terapeuta i sol·licitant tractament o assessorament. Treballar amb persones amb esclerosi múltiple et fa tocar de paus a terra.